V-am promis, ne ținem de cuvânt, cele mai noi produse lansate de Burjoară România le încercăm astăzi, aici, la H-Sign. Avem așa, pentru început, fondul de ten cu efect iluminator și anticearcănul, eu mare nevoie de anticearcăn, știți bine, bebe, noaptea mă mai trezesc ceva mai des. Adică cearcă în care am văzut eu, va ascunde cercanele și sperăm că va și hidrata zona de subot. Cred că ar fi bine să-i dăm drumul. Vă mai spun doar că am mai primit și alte produse pentru a realiza un machiaj complet, de primăvară, natural, adică un blush, un ruș și, în ultimul rând, rimelul. Să-i dăm drumul. A mai întâi fondul de pe Privesc un E bine? Mm -hmm, e bine. Ok. Conduitul so, de ten cu efect a fost aplicat. Fața e tot de la acoperită. Urmează anticearca, nu spuneam. Evident, principala proprietate să-mi acopere cercanele și să hidrateze zona de sub ochi. Să pun... Și tot așa voi. Aplica și-l voi cu cu ajutorul de Am ok-ul okay Ivanei, mergem mai departe. Mergem mai departe, Ivana râde și îmi Mergem mai departe. Ah, am aplicat, mergem cu blașul. Hai să vedem cu blașul. puneam o culoare Frosted Rose. Acum, în funcție de forma feței, eu am în față ovală, după cum se vede, voi aplica blush un pic în sus. Nu foarte mult, cred că mi-a scăpat un pic mai mult. Aici va trebui să folosiți, totuși, o pensulă pentru blush, pentru că este micuța aceasta și probabil nu o să aveți aplicarea omogenă și să nu apară pete, să nu vă pătați. Dar în geantă probabil că nu e loc de pensul, pensul, și atunci rămâneți cu rimel. Rimelul este foarte interesant. Ce mi-a plăcut la el este că are aici twist 1-2, adică, nu știu dacă se poate observa. Acum s-a mărit și când îl răsucesc se strânge și devine mai des periajul rimelului. Îl aplic așa cu el des pentru a avea un efect iar acum dacă răsucesc și merg pe varianta întinsă mai rară, adică cred că pot să am un periaj mai bun al genelor. un rapid ruzul. Complicat. Culoarea este superbă. Fuxia, ciclamen, magenta, cum vreți voi să-i spuneți. Mie îmi place, se potrivește cu ochii mei. Doar că are un efect de cum am zis noi, de nativiere. Cred că a ieșit. Aș, aș, aș fi fost tentată să zic că este foarte uscat, dar nu. Rujul e chiar uh, cremos. Am folosit toate cele cinci produse, principalele fondul de ten și anticiarcănul. Filmarea este indoor, pozele vor fi afară, nu e soare astăzi când facem noi filmarea, dar veți avea, să spunem, posibilitatea de a decide dacă vi se potrivește și pentru tenul dumneavoastră.